Inventatorul danez care a tranat-o jurnalist pe submarinul său a fost condamnat pe VIAC. Inventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat miercuri la închisoare pe VIAC, fere posibilitatea de a fi eliberat condiționat, după ce a fost găsit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Wall la bordul submarinului său, relatează BBC News. Procuratura l-a acuzat că a planificat să-o pe omul, în vârstă de 30 de ani la momentul faptelor, fie sufocându-l, fie trăind o lagă, scrie News. Reme, sublinierei ei, dezmembrate, au fost găsite în mare pe 21 august, la 11 zile după ce l-a intervievat pe inventator la bordul submarinului său. Madsen, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Copenhaga. Olse se documenta în vederea unui material despre Madsen sublinierea a fost văzut ultima oară pe 19 august, plecând împreună cu acesta la bordul submarinului de 40 de tone pe care l-a construit. 3 Nautilus Prietenul jurnalistei a alertat autoritățile în ziua următoare, după ce aceasta nu s-a întors din celătorie. Madsen a fost salvat pe mare, după ce submarinul său s-a scufundat, în acea subliniere i Poliția crede Policia crede ce el subliniere i-a scufundat submarinul. Corpul mutilat al lui Moul a fost descoperit de cetră un biciclist pe 21 august, iar capul, picioarele sublinierei hainele, depuse în pungicul est, au fost descoperite pe poliție abia pe 6 octombrie. Ce a fost arestat, madsen subliniere i-a schimbat versiunea despre ceea ce s-a întâmplat la bordul submarinului în mai multe rânduri. <fie> în deschiderea procesului său, luna trecut, procurorii au afirmat că îl suspectează de ce psihopate, după ce anchetatorii au găsit pe computerul său filme cu femei torturate sublinierei mutilate.